الا تقاتلون قوما نكثوا ايمانهم وهم وهم باخراج الرسول وهم بداوكم وهم بداوكم أول مره اتخشونهم فالله أحق أن تخشوه فالله أحق أن تخشوه إن كنتم مؤمنين. قاتلوهم يعذبهم الله، قاتلوهم يعذبهم الله بأيديهم. ويخزهم وينصركم عليهم, وينصركم عليهم ويشف صدور قوم مؤمنين ويذهب غيظ قلوبهم ويتوب الله على من يشاء الله عليم حكيم